Давай, апдейт. Апдейт? Це тільки початок епізоду. Сьогодні 31 липня, останній день липня. Ми з Толіком їдемо автостопом з Угорщини в Сербі. Нам зазвичай кажуть, що в Шотландію ми їдемо неправильним шляхом, що Шотландія в іншу сторону. Ну, як просто... як... Все, все більше і більше кажуть. Так. Але ну, люди просто не розуміють, що... Для нас неправильного напрямку не існує. Ми можемо просто їхати туди, куди нам подобається. І зараз ми хочемо побувати в Балканах. Наша занімає поговорити, спробуємо. Але <плес> не ці речі? Я не ці. Це бензин-кут, а бензин-кут, а ми все. Ага. Ітван, ага, ага, супер-супер. Який твій висновок? Висновок такий, що воні стверджуєш, що є не неіснуюча на цій мапі. Ну, таких заправок багато насправді. Але тоді вона мабуть мала. Так. Кроація, Італія... Франція, Орсаг іще... Шкоція. Шкоція. Месеван. Месе. У нас дурва. І дуже якось ліньки сьогодні автостопити. Чесно вам скажу. Навіть водички мене набрали. А Толік взагалі збирався йти спати. Знайшовся черговий водій. Zeged is the third largest city of Hungary It is just 15 kilometers from the Serbian border Hitchhiking out South towards Serbia, M5 Take the tram number 4 <laughs> Again <laughs> uh, All the way to the last stop That is the national road towards the Serbian border Walk further down the road for a few hundred meters just after you cross the railroad tracks thunk. cars will be going slowly and there is plenty of space for drivers to pull over тоже одне серби їде, бачиш? Давай. Уже одне серби їдуть уже. Так, давай. Так, в чим важлива фраза? Подивись на майплиця. У моєму багажі немає, а по діасамбон нинч – зброї, фейдвер, наркотики, Кабітосер. предметів старовини і мистецтва. Перекладати не буду. У мене при собі українські гривні. Є? Трохо. Укран хривя. Укран У мене із собою дві пляшки вина. Є? Не перекладаємо. У мене тільки те, що дозволено, перекладаємо. Нінш шеммі ельвамол Ой, слухай, може давай не будемо перекладати таку <рик> штуку? Зі мною їде домашня тварина. Толік. Ні. Хазі алатал утазом толік. Падлоти. Щеплення зроблене. Зроблення щеплення? Беван <рик> ольтва. Можна їхати? Утаз хаток Дякую. нам. Все, так Утаз хаток вивчу і все. Утаз хаток А треба це. Дивіться, яка довга черга звантажівок. А це означає що? Правильно, кордон. Тут ця концепція з'являється знову. Ми з Толиком будемо покидати шенгенську зону. Якщо ми все правильно розуміємо про цей режим. І Сербія для українців мусить бути без віза в Україну. Цікаво. Е -е, прикордонний перехід будемо переходити в пішки. І сподіваємося, що на сербському боці дешевше кава. Ось попередні водії нас обіцяли довести в Сегет в центр міста. Але ми так з і не зрозуміли, про що вони там спілкувалися. Привезли майже відсюди сюди на кордон. Так що... О, так. Да. Угорщина каже вісон з меташка». Тобто, так, да, побачите. Знімає? Без фактик? Так. Да. Во. Але чисте узбіччя насправді в нормальних країнах робиться не так, як у нас. Написом «Дякуємо за чисте узбіччя», а величезною кількістю смітників, котрі прибираються, в котрих напівпусто і в котрі завжди можна кинути сміття в тебе навіть не виникає думки, що сміття можна кинути ще кудись, окрім цього смітника Ну, no, я вот зараз йду, крокую, я в принципі рахував. поміж смітниками по 30 кроків Моя школа ми не зустрічники Ага — Другий злий був якийсь. — Ну так, він підбіг, він злякався, що ти, коричі, фоткаєш. — Фото. Потім Бордер. — Бордер. — ти зробиш з тими фотками, котрі ти не стер? Так що, ну, його можна зрозуміти. Ти просто перший, мабуть, хто фоткає за всі, за весь час, поки він тут, і для нього це просто патова ситуація. — Я що... просто відчуваю себе мега журналістом, ну, Так норм. Так що, чувак, не бійся. Well until we do it yourself here. We're going uh to Scotland and we decide okay we have a lot of trouble why don't why don't we go somewhere around not just straight paths of Balkans Italy It should be fun тільки що спробували смароденове пиво. Ми з столиком е, на першій заправці по дорозі в Сербії. Ось е, е, сонце вже сідає, але так набагато ліпше не стає. Дуже повільно це все йде. Е, нас, власне, записує польська дівчинка, хічхайкер. Е, тут є пара поляків і ще там стоїть Німець взагалі якийсь, а аві... бабі з не бігає, босікла, щось ногами вимахує. Ногами вимахує, точно. Так що тут від кордону пройтись до цієї заправки, клуба стоїть до пустоперів. Так, зараз вже пів по шостій, і ми їдемо в Новий сад, сьогодні ми там заночуємо. Так, а завтра вже поїдемо в Хорватію в Дубровник, думаю, скупаємось в морі. Тавтолисту Сараєва ти вже забив? А, ні, точно, Сараєва. Точно, перед цим Сараєва. Так, коротше, ми написали доноса Кирилицею, але я не зрозумів, що це буде добився тоді, тому що їх їдуть одні австріяки. Так, то треба, мабуть, буде переписувати знак, або просто буде домовлятись. це вже не працює. Сьогодні у нас працює тільки домовлялка, так що я пішов говорить з водіялкою. Так, все, легче. Ну, підбіг поляк і каже, що... Що інший турок може вас теж вдвох взяти, тому що їх двоє їдуть. Клеєво. No. ось я тепер так сиджу цікаво. Та в тебе взагалі там якісь ковдри, полетенце ці. І до Нового Саду. Ну, він їде в Туреччину, мабуть. Ага. Mm. speak English? англійською? Ти йшає до Туркії? Ага. Ти йшає до Новий Сад, Белграда? Супер. Mm -hmm. Thank you very much. Thank you. Uh, Ukraine. А, Ukraine. Що? Що, тепер ми спостерігаємо Парно-парний автостоп, не знаю. А, попереду їде турецька вантажівка, і ми з Толіком їдемо ще одній такий. В тій двоє польських автостопників, і в тій, власне, двоє українських автостопників. Підіоти. Ми треба новий сад. Ага. Here. Ага. А Goodio stop here. Okay? Good, good. Thank you. Краще, э, важко говорити з драйвером, мало можна поговорити трошки англійською, а коли затягаєш до сутології англомовних теми, то він просто час від часу на тебе поглядає, киває головою. Да, да, розуміє в кінці, каже, каже теж, так. Це ментрож насправді дуже прикольний драйвер. в нього тут дуже глийовий салон. І... Я ще не домовився, що він нас зупинить на заправці перед Новим Садом. Все-таки ми з вже домовимось з кимось водієм з водієм прямо на Новий Сад. Я думаю, там має бути багато місцевих. Правда? Наспомощ... А панець, до кін йдете? До Белграда йдете. До Бельграда, ну. Ага. А jutро... Zobaczymy albo do Sofii, albo na Macedonię. Chcecie się zastanowić. No to całą noć jedziecie. No i ca... całą... całą noć jedziecie. To zobaczymy jak będzie to gracie. Aha. Jak będziemy się czuli. Tak. Nic na siłę. <laughs> Alright. Powodzenia. Powodzenia. Na no, hitchwiki napisano, że w dzień w Serbie autostop дуже хороший, a w nocy дуже poha. No zaraz będziemy dzielić, tam trzeba wszystko w, w nowi so. Привіт, з вами Ancreніan.com і я це Антоха. В цьому епізоді ми приїхали в Сергіюську Республіку. Що ми з Толіком говорили, я кажу, що я все-таки люблю кордони. Толік сказав, що краще би їх не було. Ну так, краще без кордонів все-таки простіше. Наразі кордони вони є якимось мірилом, вони якось є е е е показником того, що ти подорожуєш. Сьогодні ми потрапляємо ще одну нову Україну. Так. І ось ви можете бачити знак привітання сербами всіх, при... всіх приїжджаючих. Короче, ми з Толіком добре дійшли. Ну так, так. нічого дійшли. Нормально. Привим 20 йшли. Так. Ось. Спонсор туристичного спорядження нашого проєкту – це інтернет-магазин і реальний магазин Gorgane.com. Власне, що від України до Шотландії. Призначається е, для благодійності Мастичинській школі-інтернату школі для обладнання їх душових кабін, щоб дітки могли нормально помитися. То що сьогодні знову плюс 40. так що допомагайте не Республіці Сербії, а допомагайте рідній Україні. Так, топ. До, скор... До скорої зустрічі за кордоном. Привіт. З вами були Антоха. Толя. А ось там от тютюн росте. Ха-ха. Упс. Дякую, дякую, 59. Чаво, речи ми 59, кой је? брой? 59. Да. А кој је твој број куће? Оо је 61. А онда је кућа пред тебе? Да, онда таму. А ово је овој. 59. Обо? Да, ово је мале са мном, іде у школу смо је Ah. <laughs> A ne zna da je 59 kuća do njegove.